من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر أصلًا اليوم هذه الفيديو بنشحكيه على ما يسمى حركة النهضة وشيخها الكبير شيخ الكبيرين طبعًا إحنا نعرف إن حركة النهضة عندما انطلقت في البداية مع ما يسمى مدرسة أو حركة الدفاع على القرآن الكريم مع حميدة النايفر مع مفتاح مورو وصلاح كركر كانت لا تتدخل في السياسة أصلا رغم أن شيخ الكذبين وقت جاء من سوريا بعد لا تم طرده من مصر نتيجة الخلافات التي وقعت بين مصر وتونس حول مسألة العروبة كان متشبع بالفكر الإخواني رغم ذلك عندما جاء وكون المجموعة بتاعه مع حميد النافر اللي هو زيتوني ومع عبد الفتاح مورو لم يظهر توجهه السياسي حتى الخطابات بتاعه الأولى كانت لا تتكلم عن السياسه اذن هذه اول كذبه قام بها رشد الغنوشي طبعا احنا ماناش باش نحدد كل الاكاذيب اللي قام بها لانها لا تعد وهو معروف معنتها. في الاوساط حتى النهضه بيدها انه الشيخ الكذاب واللي يقلب الفيستا في اي لحظه طبعا مع تطور الاحداث واليوم توا في تونس مع الاسف اغلبيه الشباب ما يعرفوش تاريخ هذه الحركه خلينا نركز على الخيانات العظمى التي قام بها راشد الغنوشي خلال مسيرته نبداو كما قلنا بانه ادعى انه يدافع على القران الكريم وقيم العروبه وقيم العروبه والاسلام اللي كان برجيبه يحارب فيهم من بعد الحركه تحولت الى توجه سياسي ولم يستطيع ان يكون حزب فدخل في الجامعه كطيار وطبعا في ذلك الوقت يعني حتى السلطه في ذلك الوقت يعني في 75 و 76 اغمضت عينيها على ما يحدث في الجامعه وعطت يعني الفرصه لهذا الطيار الاسلامي الخطير جدا على مواجهه ما يسمى المد اليساري في تونس لكن عندما تفطنت السلطه الى نوايا هذا الطيار الذي تحول إلى خلايا وتحول إلى حزب غير مصرح به لأن في ذلك الوقت لم يكن الدستور التونسي يسمح بالأحزاب وتم تكوين الحزب بطريقة غير شرعية وحتى أنهم في الأخير قدموا طلب ولكن تم القبض عليهم وتعرفوا القصة طبعا انا نحكي هوني للشباب الصغار اللي مازالوا معناتها ما يعرفوا حد شيء لان فتره بن علي انست الناس شنو هو, هو الاسلام السياسي وشنو هي النهضه وحركه الاتجاه الاسلامي يعني القاع معناتها نسيان للجرائم التي تمارسها من وقت الاستقلال الى اليوم من اجل انها تاقب في وجه أي مشروع تقدمي وحضاري، وأي مشروع يمكن أن يجعل من تونس دولة حضارية ودولة متقدمة. عندما تم إلقاء القبض على أكثر من 200 عنصر من حركة الاتجاه الإسلامي عام 81، وتم محاكمة رشيد الغنوشي ب11 سنة سجن، ومحاكمة صالح كركر أيضا بعشر سنوات سجن ومحاكمة عبد الفتاح مورو ما نعرف ستة ولا سبعة سنوات سجن، أول خيانة قام بها راشد الغنوشي هو النقاش أو الحوار مع السلطة من أجل إطلاق سراحه، وأنا أتذكر في ذلك الوقت وكنت في زيارة لصالح كركر في السجن المعذور وهذه الحادثه من هو متتبع للسياسه ويعرف الحركه الاسلاميه وقع انشقاق او اختلاف كبير في سجن الناظور حول من هم مع رشد الغنوشي الذي يطالب بالحوار مع السلطه وبين شق صالح كركر الذي كان يرفض كليا اي حوار مع السلطه وطبعا دائما دائما وسوف نراه في بقيه الفيديو ان عبد الفتاح مورو الذي كتب رساله من السجن الناظور وسلمها الى الرئيس الحبيب بورقيبه عن طريق مزالي وقتها من اجل العفو واطلاق سراحهم مقابل انهم ما عادش يدخلوا في السياسه وما عادش يمسوا مبادئ الجمهوريه وتم بالفعل عمليه اطلاق سراحهم عام 1983 ماذا حدث إنهم راشد الغنوشي وجميعن نتاعو كذبوا خانوا وعملوا ما يسمى بثورة الخبز بطريقة غير مباشرة وألب الرأي العام وإحنا نعرفوا معناتها ماذا وقع في ثورة الخبز وعدد القتلى أكثر من سبعين والناس الكل تعرف اللي وراء هذه الجريمة هما حركة الاتجاه الإسلامي وراشد الغنوشي شخصية. بعد ثورة الخبز لم يسكتوا وواصلوا في الخداع والخيانة وبدأوا يحذرون لانقلاب 87 أنا سوف لا أدخل في التفاصيل أما حبيت ناكد على حاجة إن الخيانة وقلبان الفيستا هي الدفيز اللي يخدم بها راشد غمش فين تمشي مصلحته الشخصية؟ فين يمشي هو، عام 87 تفاهم مع حركة النهضة مع الفروع نتاعها الكل ومنهم عبد الفتاح مورو وصالح كركر على أساس أنهم يقومون بانقلاب على بورقيلة، وبالفعل وقت عبد الفتاح مورو اللي هو العصا اللي في الوسط وهو المسؤول عن النقاشات خرج من تونس وذهب إلى فرنسا. ثم ذهب إلى ألمانيا وقابل فرانسوا ميتيران في باريس، ثم ذهب إلى ألمانيا، ثم ذهب إلى السعودية وبدأ يتحاور، يتحاور من أجل إسقاط بورقيبا على أساس أن بورقيبا يعتبر عدو للعروبة وعدو للإسلام. ورشت الغنوشي طبعا شنو عمل؟ فعودي واصل مع الجماعة نتاعو هو علاش الانشقاقات اللي وقعت في النهضة؟ السبب تاعها هو راشد الغنوشي، راشد الغنوشي معنتها نتذكر صالح كركر كان يقولي راشد الغنوشي يحب حاجة وحدة أنه يكون كي بورقيبة، حاجته كان كرسي حاجته كان بسمعته، ينجم يبيع أمه ويبيع أبوه ويبيع بنته ويبيع ولده من أجل السلطة لأنه كان إنسان غاير من بورقيبة ويكره كره عميق. شعمل وقت صالح كركر كان يقود المظاهرات في حي الخضرة وفي كل مناطق في تونس ويحضر الانقلاب وانا مع شاركت في الخليه السريه خاطر الخلايا السريه كما سوف تجدونها في الكتاب متكونه من خمسه فروع والفرع الخامس اللي هو علاقته مع ايران واللي هو معنتها مشرف عليه صالح كركر والذي ادى الى ظهور ما يسمى بالجبهه الاسلاميه التونسيه والذي ادى من بعد الى ظهور ما يسمى الحركه الجهاديه تاع ابو عياض وجماعه الشريعه ولجان الثوره وكل هذوما الاشخاص اللي موجودين على الساحه التونسيه شعمل خان الجماعه نتاعو باع الجماعه نتاعو وتحالف بالعناصر الامنيه اللي في وسط الجيش والحرس والدوله مع ابن علي من اجل الانقلاب مقابل مقابل ماذا مقابل انه ينقذ حياته وتفاهم على اساس انه يبدل اسم النهضه معناته يبدل اسم الاتجاه الاسلامي يسمى بالحركه الاسلاميه الى النهضه والعمل السلمي شنو هو وقع عاود نفس الشيخان خان ودي حضر في روحه بالعناصر الامنيه للانقلاب على بن علي عام 92 ومش لازم نزيد ندخل في التفاصيل وخان الجماعه نتاعو وخرج من تونس ومشى للسودان وبعد مشى لتركيا ومن بعد مشى لفرنسا ومشى لبريطانيا واستقر في بريطانيا ولكن رجل انوشي لم يصل للهدف نتاع اذا لازم يرجع لتونس وياخذ السلطه شنو هو يعمل شنو هو يعمل شنو هو يعمل كل الاطراف ما عادش تثق فيه خاصه السعوديه لان مساله علاقه حركه الاتجاه الاسلامي بايران هذه المشكله معناتها كبيره اللي وقع اذا لازم يقدم قربان شكون يقدم قربان يقدم قربان, قربان صالح كركر ويتم طرده عام 2002 عندها في ألمانيا اجتماع ولم يعلن عنه ثم تم طرده عام 2005 بصيفة نهائية من بعدها أصيب صالح كركر ما يسمى بالجلطة وأصبح غير قادر على التحكم في نفسه وعندما اتطرد ما يسمى جماعة صالح تحالف مع كل المعارضة وتعرفوا اجتماع باريس 2006 على أساس التركيز على هدف واحد وهو محاربة بن علي وفضح العائلة المالكة والتجاوزات الاقتصادية وبدأ العمل مع كل ما يسمى بالمعارضة اليسارية الإسلامية العروبية كلها في اتجاه واحد حتى حانت الفرصة لكي ينقضوا على السلطة هني هنا عاد وتهب مشاء بن علي أو خطف بن علي أو هرب بن علي هذه أمور سوف معناتها يؤكدها التاريخ المهم أن بن علي مشاه ومات في السعودية معناتها يبقى لنا التاريخ هو اللي سوف يوضح ماذا وقع بالضبط المهم هي عملية انقلاب كما وقعت على بورقيبة وقعت على بن علي وعادت النهضة إلى تونس وأعطت وعود لتونس ودعت، طبعا توانسه ما يعرفوهاش وانتخبوها وخاصة معنتها الصغار وكل شيء، شنو وقع؟ أنها بعد ما انتخبوها تحالفت مع ازلام النظام الفاسد والدولة العميقة وعملت اللي تحب عليها هي، وتعرفوا شنو وقع بعد ووضعت لنا الطرطور المرزوقي، فهمت؟ الذي معناتها الخداع تاعها والتقيه واستعمال التقيه واستعمال الكذب والخداع. معناتها باش نوصلوا للنهايه نتاع القصه، معناتها هذه المسيره خاصه بعد ما يسمى بالثوره او الانتفاضه التونسيه، كذب النهضه لان الشقوق الكل اللي تابعه للاتجاه الاسلامي شقت ولم يبقى النهضه الان تسمى راشد الغنوشي رغم الخلافات اللي موجوده في داخلها. فهمت 2014 كيف كيف وقع فهمت. وعود وغيرها من الامور من بعد شنو تحالفت مع النظام اللي موجود في السلطه من اجل تنقض روحها وقت انتهت مشكله ليبيا ودمرت ليبيا وانتهت مشكله سوريا واصبحت حركه النهضه غير مرغوب بها دوليا فهمت اصبحوا تقدميين أكثر من تقدميين يعني راشد الغنوشي مستعد يقبل كل شيء، المهم إنه ما يتحكمش، لأن الحركة الإسلامية السنية قتلت في تونس وانتهت. جات الانتخابات البلدية. وعد يا سيدي راشد الغنوشي بالويفي في البلدية. كيفينو الويفي يا راشد الغنوشي؟ توا مليون كذبة تكذبها ومليون خدعة تخدعها. وقتا كنت في الخارج كنت تاخذ الاعانات لمعاونه عائلة المساجين اللي ما لهم حتى فرنك، وتحطهم في جيبك وقتا بيك، يقولوا لك فينهم الفلوس؟ فينهم الاعانات؟ شنو تقول لهم؟ انا ارسلت لكم والدوله حجزتها. هذا التاريخ يثبتوا، الواقع يثبتوا، الارشيف يثبتوا. اذا توا فين وصلنا في الانتخابات الرئاسيه وتنجح قيس. سعيد وهذايا معناتها موضوع اخر باش عليه. اصبح يا سيدي راشد الغنوشي والنهضه يدافعون على الثوره ومع الشعب ومع اختيار الشعب لان ليس لهم خيار ليس لهم ولا خيار الا الا ان يتحالفون دائما مع القوي مهما كان. لو طلعوا الشيوعيين لاصبحوا شيوعيين ومتحالفين مع الشيوعيين لو طلعوا العروبيين لاصبحوا مثلهم لان رشل غنوشي الهدف هو شخصو فقط فقط فقط لهذا انا قلت قدش من مره من 2011 قلت قلت ان خليوهم مادام ما عندهمش تجربه يمسكوا الحكم الحكم راه ماهوش سهل وتسيير البلاد ماهيش سهل لكن هما ما حبوش يمسكوا الحكم بطريقه مباشره لكي ينجموا يسلوا رواحهم في اي فرصه هذه معناتها مساله مهمه لكن رغم ذلك من حسن الحظ ان خلال 8 سنوات هذه عرفنا ايضا ما يسمى بالدوله العميقه والفساد الكل اللي كان في عهد بورقيبه وكانوا في عهد بن علي خاصه واللي تعاملوا مع النهضه من اجل مصالحهم وهي غطت عليهم معنتها سرقتهم وخداعهم وهما غطوا عليها اجرامها وتدميرها لتونس انا نشوف ان الوضع الان ما يسمى صعود قيس سعيد هي معنتها موضوع اخر وفيديو اخر هذا موضوع معنتها طويل جدا هذا المحافظ فهمت هو كشخص ما يهمنيش اعطيني الافكار اللي يدعو اليها التي سوف تبين انا ماذا انت شخصيا وقلتها في اول صعود ان ماذابيه يوصل يا سيدي قيس سعيد اعطيوهم السلطه اعطيو السلطه للاسلاميين والعربيين ويورونا شنو نعملوا وتتحول كل الاطراف التقدميه والاطراف ما يسمى الحضاريه اللي تؤمن بالحضاره وبحقوق الانسان للمعارضه وخليهم يشوفوا فين وصلوا البلاد لان لو طلعوا عندهم خيارين يا اما يطبقوا الافكار نتاعهم الرجعيه المتخلفه والشعب التونسي يفهم يفهم هذوما الاشخاص ما يحبولهمش الخير نتاعهم مش خاطرك انت وطني يعني عندك برنامج باهي للبلاد لا يكفي الوطنيه وحدها كما لا يكفي البرنامج وحدو زاد تكون عندك برنامج طياره للاخر ولكن انت ماكش وطني باش تبيع البلاد اذا حان الوقت حان الوقت لكي نتخلص من كل هؤلاء ما يسمى بالاسلام السياسي وبكل هذه الاحزاب التقدميه زعمة والمودرن وكل شيء وخليهم يوصلوا هذوما المحافظين الرجعيين يوصلوا للسلطه بالرئاسه بقيس سعيد وببرلمان متكون من لجان شعبيه وغيرهم من الاحزاب اللي معها مواليتو اللي خلينا نشوفوا فين يوصلوا البلاد يا اما بشي يوصلوا البلاد للحضيض يا اما بيش يطلعوا كذابه مثلهم مثل النهضه والنهضه تحالفت معاهم لان يخدموا مصالحها وبيش تحت اجناحها هذا ما عندي منقول في هذه الفيديو وشكرا على المتابعه وشكرا على التوزيع وبسلامة ومع فيديو اخر باش على معك شنو هو هذا قيس سعيد